Ľudia, keď sa pýtajú, že ako ste sem prišli, tak poviem, že na bicykli. Je pravda, že prišiel som sem na bicykli v 95. v lete, na konci prázdnin. No a ja som tam zbadal nejakú partiu ľudí na hrade, že robia, tak som sa s nimi dal dokopy, do kontaktu, tak sme niečo pokecali a z toho vyšlo, že teda môžem kľudne ďalší víkend prísť, niečo im pomôcť. No a odtedy som tu. Od začiatku to pre mňa bol full time, že teda od začiatku táto činnosť na hrade pre mňa predstavuje všetko, čo robím. Okay. Za celý život som nebol nikde zamestnaný, okrem dvakrát, čo som bol zamestnaný tu v rámci verejnoprospešných prác. Sme tu jedna partia, ktorá teda hrad opravuje. Je nás málo, čo je teda dlhoročný problém, ale myslím, že to je problém na každom hrade. Okay, volám sa Claudia, bývam v Hamburgu v Nemecku. E v, um, pracujem tu ako dobrovoľnička a e nehovorím to pro slovenský. O nejakej 7. keď sa stane, o tej 8. sa človek vymotá na nejaké stavenisko, kde sa momentálne robí. No a je tam do nejakej 6., 7., v lete 8., 9., kým je svetlo? A keby náhodou svetlo nebolo, no tak my tam máme ešte halogény, takže. <laughs> Keby sa nám málilo. Združenie ako také vzniklo v roku 1999, hrad sme zobrali do prenájmu v roku 2000, no v 2007 sme dostali vyhádzov z nájmu hrad prešiel do SROČKY, kde teda podnikateľ Kisudský spolu s dedinou vytvorili SROČKU a po 12 rokoch sa nášmu občianskému združeniu podarilo ten hrad kúpiť od toho konateľa SROČKY. A splácame a zároveň teda snažíme sa investovať. Zarábame si len vlastnou činnosťou, čiže vyberaním vstupného dohradu a nejaké suveníry a tak ďalej. A čo nám ľudia dobrovoľne podávajú nejaké financie. Takže z toho. Budovali naučný chodník s informačnými tabuľami, to znamená po vstupení do areálu hradu na ča, návštevníka na čaká 10 informačných tabúľ, každá je konkrétne o jednej časti hradu, kade ten človek prechádza, s tým, že teda nie je schovaná žiadnu časť hradu, čiže tí turisti prejdú naozaj cez celý hrad. Severná bašta na vstupe, to je tam ľavo a tam je audiosprievodca alebo audio-video. Bežia tam aj v pozadí fotografie, ako sme tú budovu rekonštruovali. V roku 1636 sa uzavrela jedna z opevňovania hradu. Ste mohne povedli, ako prvou stupnou bránou, ktorú chránili stebe bašty. A potom tu dole, v tomto muzeu, čo je pred hradom v tej veľkej opravenej budove, tak tu je audionahrávka v trvaní nejakých 15 minút, kde teda má turista možnosť vypočuť v podstate o všetkých veciach, čo tu sú, o všetkých nálezoch, o starožitnostiach, no, o všetkých, všetky tie príbehy, ktoré sú dôležité k tomuto hradu, tak sú spomenuté v tej audionahrávke. Vážení návštevníci, občianske združenie Donjon vás víta v Múzeu na hrade Sklabiňa, ktorý je svojou rozlohou jedným z najväčších hradov Žilinského kraja. Budova, v ktorej sa nachádzame, predstavuje poslednú vývojovú etapu hradu, štvrté predhradie, dielostrelickú budovu z druhej polovice 17. storočia. Od 18. storočia až do druhej svetovej vojny slúžila táto budova na bývanie, služobníctva a hospodárske účely. Po vojne bola takmer úplne rozobraná a zostala z nej iba jedna stena naše občianske združenie začalo po roku 2000 s generálnou rekonštrukciou tejto budovy do pôvodného stavu, v akom ju dnes vidíte. Tie kozy tu nie sú chované, pretože sa nám páčia kozy. Je to preto, lebo tie kozy spásajú svahy, ktoré sú ťažko dostupné a žiadnou technikou nie je možné ich udržiavať vzhľadom na ich strmosť a na to, že teda ten terén tvoria sutiny. Tieto zvieratá dokázali za 2 roky ten areál vyčistiť tak, že nemáme žiadny problém, aby sme mohli prezentovať, že areál je skutočne vyčistený a udržiavaný. Moja stará sa volá hovala Jesenská z úzorodu zemanov jesenských z Jasena. No a jesensky boli do rodiny, no. tak keď sa akože nikdy som si na tom nezakladal, vždy sa na tom len smejem že asi sem teda patrím, lebo som tak nejako, ako by češi povedali, praštený, že teda venujem tomu všetek čas a celý život a tak ďalej. Mňa to vnútor nenáplňuje tu byť, pracovať a mať v podstate teda pocit, že niečo tu po mne zostane. Beriem. to that.